Tervehdys taas Liito ryn perjantai-vinkkauksesta. Minä olen Haapalaisen Anna ja toimin Liito ryssä pedagogisena asiantuntijana marraskuun loppuun asti. Tämä on toiseksi viimeinen perjantai-vinkkaus tällä erää ja tänään aiheena on tämänhetkinen työpaikkani eli Liito ry. Mikä on Liito ja miksi liikunnan tai terveystiedon opettajan kannattaisi kuulua siihen? Mitä kaikkea kotisivut sekä jäsenille tarkoitetut jäsensivumme sisältävät? Liito ry on liikunnan ja terveystiedon opettajien oma pedagoginen järjestö, joka valvoo ja edistää liikunnan ja terveystiedon opettajien etua ja ammatillista asemaa Suomessa. Liito ry työskentelee koko maan koulujen liikunta- ja terveyskasvatuksen sekä muun liikuntatoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi. Sloganimme on liikuntaosaksi oppimista, osaksi elämää, terveystieto, elämäntaitoa, tietoa ja asenteita. Kun kirjoitat selaimeen hakusanaksi liito ry, ensimmäiseksi linkiksi tulee liiton sivut ja täältä pääset etusivulle. Palataan tänne kohta tarkemmin. Avaan ensimmäisenä yläpalkista liity jäseneksi sivun. Tälle sivulle on koottu tietoa siitä, mitä kaikkia liiton jäsenyys kattaa. Jäsenmaksulla pääset osallistumaan liikunnan ja terveystiedon opetuksen täydennyskoulutuksiin ja tapahtumiin ympäri Suomea. Tapahtumia ovat muun muassa liikunnan opintopäivät, terveystiedon syysseminaari sekä paikalliset miniopintopäivät ja muut täydennyskoulutukset. Liitolta voi myös hakea tukea kansainvälisiin koulutuksiin. Palataan koulutustarjontaan vielä myöhemmin, kun tutustutaan tapahtumat-sivuun. Jäsenenä sinulle ilmestyy Liito-jäsenlehti neljä kertaa vuodessa. Lehdestä voit seurata ajankohtaisimpia uutisia. Lehden sisältöön tutustutaan tarkemmin jäsensivujen kautta. Jäsensivujen kautta pääset hyödyntämään Liiton jäsenilleen tarjoamia opetusmateriaaleja, ohjeita ja kannanottoja. Viimeisimpänä olemme julkaisseet suosituksen uinnin opetuksesta. Tutustutaan vielä tarkemmin Liito ryn tarjoamiin etuihin, kun päästään jäsensivuille. No. Kuka sitten voi liittyä Liito ryn jäseneksi? Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä liikunnan ja tai terveystiedon opettajaksi kelpoinen opettaja. Opiskelijajäseneksi voi liittyä edellä mainittuja tutkintoja opiskeleva ja pedagogiseksi jäseneksi muu liikuntaa ja tai terveystietoa opettava henkilö. Liiton kokouksissa opiskelija ja pedagogisella jäsenellä on läsnäolo ja puheoikeus. Liiton jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen, ilmoitamme jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle. Tässä alla on listausta tahoista, joilla jäsenemme työskentelevät. Pääosin jäsenistömme koostuu opettajista, jotka opettavat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, tai kansalais- tai työväenopistoissa. Lisäksi jäseniimme kuuluu järjestöissä, säätiöissä, yrityksissä sekä yksityisyrittäjinä toimivia. Ennen kuin tutustutaan tarkemmin Liitoäryyn jäsensivujen sisältöihin, vilkaistaan vielä kaikille julkisia sisältöjä. Kotisivujen etusivulta löytyy linkit tapahtumiin, materiaaleihin sekä Liitolehteen. Alempaa näet tarkemmin tietoa tulevista tapahtumista. Täällä on myös uutiset kootusti ja sivun alalaidassa on Liito ry somekanavat kootusti painikkeen takana sekä Facebookin fiidi. Tapahtumat painikkeesta tai täältä yläpalkin tapahtumat kohdasta pääset tapahtumat sivulle. Täältä löydät muun muassa tämän hetken koulutustarjonnan. Klikkaamalla tapahtumaa näet tarkemmat tiedot kyseisestä tapahtumasta. Jäseneksi liittyminen kannattaa, sillä lähes kaikki Liito ryn tapahtumat ovat vain jäsenille suunnattuja ja osaan on myös jäsenetuhinta. Esimerkiksi lumilajeja opettajille koulutukseen pääsevät vain Liito ryn jäsenet ilmaiseksi. Näiden koulutusten lisäksi tapahtumissa on esimerkiksi etäkahveja ja tietoja kuntoutuksista. Esimerkiksi tänä syksynä on järjestetty opettajille seuraavat etäkahvit, tyhyopetuksen opetuksen kuulumisia, terveystiedon ylioppilaskoe sekä epävarmuuden syksy 2.0 koskien koronatilannetta. Avataan yläpalkista seuraavaksi materiaalit. Tältä sivulta löydät maksullisia liikunnan ja terveystiedon materiaaleja opetuksen tueksi. Vilkastaan täältä vaikka hiphop-tanssia kouluun. Suurin osa materiaaleista on edullisempia jäsenille. Jäsensivuilta löydät kootusti ilmaisia eri tahojen tuottamia materiaaleja opetuksen tueksi. Lisäksi jäsensivuilla on myös liikunnan opintopäivien, terveystiedon syysseminaarin ja muiden koulutusten demo- ja luentomateriaalit. Niihin tutustutaan tällä videolla vielä tarkemmin. Etusivun liitolehti painikkeesta tai yläpalkista pääset liitolehden sivulle. Täältä löydät yleistä tietoa jäsenlehdestä ja täällä on myös linkki jäsensivuille. Tältä sivulta löydät liitolehdestä pääkirjoituksen, puheenjohtajan kirjoituksen sekä näyteartikkelin vasemman laidan valikosta. Aikaisemmat lehdet pääset lukemaan kokonaisuudessaan jäsensivuilta. Avataan seuraavaksi uutiset sivu Uutiset-sivulle päivittyy Liito ryn ajankohtaisia asioita, kuten edunvalvontaa koskevia asioita, huomionosoituksia osoituksia sekä Liitolehden kaikille julkisena näkyvät osiot ilmestyvät myös tänne. Seuraavaksi yhteystiedot sivulle. Tältä sivulta löydät Liito ryn yhteystiedot, hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä paikallisten kerhojen tiedot. Täältä löydät myös ohjeen, kuinka päivität omat jäsentietosi. Alta löydät myös palautelomakkeen sekä jäsenkirjeen tilauksen. Jäsenkirje ilmestyy noin viisi kertaa vuodessa ja se lähetetään sähköpostitse. Hallituksen ja kerhojen yhteystiedot löydät myös yläpolkista. Kurkataan seuraavaksi hallituksen sivuja. Liito ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen vuosikokouksissa valittua varsinaista jäsentä. Toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksessa on kutsuttuina jäseninä ollut lisäksi kaksi opiskelijajäsentä. Jos haluat päästä vaikuttamaan, seuraava mahdollisuus asettua ehdolle on ensi syksyn opintopäivien yhteydessä pidettävässä vuosikokouksessa syyskuussa 2022. Tänne pääset siis yläpalkin Liito ry-sivuilta. Jos haluat lukea tarkemmin hallituksen jäsenistä ja hallitustyön parhaista puolista, tutustu Liito Ryn somekanavilla Instagramissa ja Facebookissa julkaistuihin hallituksen pelaajakortteihin. Vastuullisuussivulta voit halutessasi käydä katsomassa Liito Ryn yhdenvertaisuus- ja tasavarvosuunnitelman sekä ympäristösuunnitelman. Tietosuojaselosteesta pääset katsomaan, kuinka tietojasi käsitellään. Tällä sivulla voit myös ehdottaa koulutuksia tai huomionosoituksen saajia. Seuraavaksi päästään tutustumaan tarkemmin jäsensivujen sisältöihin. Jäsensivuille kirjautuminen-sivulta löydät ohjeen, kuinka pääset jäsensivuille sekä kirjallisena että videon muodossa. Tämän videon oikeassa yläkulmassa on nyt YouTube-linkki videon. Jos kirjautumisessa on ongelmia, laita sähköpostio toimisto Ja nyt Liito ryn jäsensivuille. Jäsensivut ovat liitoärvyn jäsenten käyttöön tarkoitetut sivut. Sivuilta löydät liitollehtien pdf-versiot, usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, kannanotot, lausunnot ja suositukset, opintopäivien ja syysseminaarien demo- ja luentomateriaalit, terveystiedon aideriaalien kysymykset ja pisteytyssuositukset, materiaalipankin liikunnan ja terveystiedon opetuksen tueksi ja perjantai-vinkkaukset. Avataan yläpalkista seuraavaksi jäsensivujen Liito-lehti-sivut. Tältä sivulta löydät liitolehtien PDF-versiot. Alla on luettelua lehtien teemoista. Vasemmasta palkista löydät kaikki lehdet kokonaisuudessaan. Lehden saat auki klikkaamalla kuvaa tai vasemman sivupalkin otsikkoa. Kaikista lehdistä löytyy PDF-versio ja uusimmista myös e-versio. Kurkistetaan PDF-versiota. Lehden alun pääkirjoituksen sekä puheenjohtajan terveiset löydät myös kaikille avoimilta sivuilta. UKK eli usein kysytyt kysymykset sivulta löydät kysymyksiä ja vastauksia liikunnan ja terveystiedon opetukseen liittyen. Avataan vaikka liikunnanopettajan työnkuva. Täältä nähdään, että osassa vastauksissa on suorat linkit kannanottoihin, lausuntoihin ja suosituksiin. Ne löydät täältä yläpalkista. Tältä sivulta löydät Liito ry:n hallituksen tekemiä kannanottoja, lausuntoja ja suosituksia jäsenten tueksi. Ne on tarkoitettu jäsenten käyttöön, ei esimerkiksi jaettavaksi sosiaalisessa mediassa. Liito ry tekee siis tärkeää edunvalvontatyötä. Viimeisimpänä edunvalvontaan liittymänä asiana Liito ry on lähestynyt OAJin neuvottelijoita liikunnan opetusvelvollisuuden alentamisesta sekä antanut lausunnon uinin opetuksen järjestämisestä. Neuvottelutyö on kantanut myös tulosta ja esimerkiksi terveystiedon opetusvelvollisuutta saatiin laskettua lukiossa muutama vuosi sitten. Seuraavaksi terveystiedon aine reaali. Tältä sivulta löydät terveystiedon ainerealin ylioppilaskokeet ja hyvän vastauksen piirteet ja pisteytysohjeet sekä terveystiedon ainereaalin ylioppilaskokeiden kysymykset aihealueittain jaetultana vuodesta 2007 lähtien. Tältä sivulta löydät myös alempaa arviointimatriisin, joka on tarkoitettu terveystiedon esseen arvioinnin avuksi ylioppilas- ja kurssikokeisiin. Tiedosta on Liito laatima sähköinen versio YTL terveystiedon arviointimatriisista. Seuraavaksi kerhoopas sivu Tämän sivun tarkoituksena on antaa ideoita toimintaan jo toimiville kerhoille ja tukea uuden kerhon perustamiselle. Yläpalkista löydät vielä materiaalit ja materiaalipankkisivut. Näitä sivuja olisi tarkoitus yhdistää. Materiaalit-sivulle on koottu liikunnan opintopäivien, terveystiedon syysseminaarien ja muiden koulutusten demo- ja luentomateriaalit. Lisäksi sivustojen liikunnan ja terveystiedon materiaalikoosteista löytyvät linkit Liitolehden artikkeleihin kyseisistä aiheista. Näitä sivuja siis siirretään vähitellen materiaalipankkisivujen alle. Täältä jos katsotaan vaikka syysseminaaria, niin tästä näet syysseminaarien aiheet ja tuolla vasemmalla löytyy niiden koulutusmateriaalit. Materiaalipankki sivuille on koottu eri tahojen tuottamia terveystiedon ja liikunnan opetusta tukevia materiaaleja. Näitä tahoja on esimerkiksi terveysjärjestöt, lajiliitot, hankkeet ja yksittäiset yhdistykset tai seurat. Materiaalipankki on siis linkkipankki, josta johtaa linkit kyseisen materiaalin tuottaneen tahon nettisivuilla. Ensimmäisenä löydät sivulta lomakkeen, jolla voit vinkata hyvästä löytämästäsi maksuttomasta materiaalista, joka kannattaisi lisätä materiaalipankkiin. Sivusto rakentuu terveystiedon ja liikunnan materiaalipankkeista sekä perjantai-vinkkaussivuista. Vasemmasta sivupalkista avautuu aihealueita ja nyt ollaan avattu liikunnan materiaalipankki. Aihetta esimerkiksi jää- ja lumiliikunta klikkaamalla avautuu lisää alasivuja. Materiaalipankista löytyy jo paljon materiaaleja liikunnan- ja terveystiedon opetuksen tueksi, mutta sivusto tulee vielä täydentymään. perjantai vinkkaus on nostettu viikoittain tietty liikunnan tai terveystiedon teema tai yksittäinen materiaali. Perjantai-vinkkausten avulla saat hyvän käsityksen siitä, mitä materiaalipankista löytyy. Täällä vuorottelee siis liikunta- ja terveystieto. Tämä perjantai-vinkkaus on järjestyksessään 15, ja ensi viikolla ilmestyy viimeinen 16 perjantai-vinkkaus, ja aiheena tulee olemaan liikunnan teema. Tämä oli joka perjantai ilmestyvä Liikunnan ja terveystiedon opettajat Liito ryyn perjantai-vinkkaus, jossa esiteltiin tällä kertaa Liito ryyn toimintaa järjestönä sekä kotisivuja ja jäsenille tarkoitettuja jäsensivuja. Tämän videon lopusta löydät perjantai soittolistan sekä kanavan tilauksen. Olethan laittanut YouTube-kanavan lisäksi seurantaa myös muut somekanavat Instagramissa ja Facebookissa. Ja mehän nähdään viimeisen kerran ensi viikolla, eli siihen asti, moikka moi!